कहते हैं कि मोहब्बत अगर आपको जीने न दे तो मरने भी नहीं देती अक्सर लोग आपकी जिंदगी में आपके हो के भी आपके नहीं होते ہار ہے میری کہ جو میں جی رہا ہوں زہر زندگی کا یہ جو میں پی رہا ہوں تجھے کیسے میں بتاؤں تجھے کتنا میں چاہوں تم میرے جینے کی ہے وجہ ہے بجا یہ ہار ہے میری کہ جو میں جی رہا ہوں زہر یا زندگی کا یہ جمعہ پی رہا ہوں میرا سب کچھ بھی تو ہے میرے جینے کی وجہ تیرا ہے لفظ تم میرا ہم تو کیوں ہو گئے تم مجھ سے خفار سے یہ ہار ہے میری کہ جو میں جی رہا ہوں زہر یا زندگی کا یہ جو رہا ہوں سے ہم بھلائے تجھے دل سے ہم چاہیں تو میری ہے منت تو میری ہے عبادت تو کیا ہو گئے ہے ہم بے وفا یہ ہار ہے میری کہ جو میں جی رہا ہوں زہر زندگی کا یہ جو میں پی رہا ہوں تجھے کیسے میں بتاؤں تجھے کتنا میں چاہوں تم رے جینے کی ہے وجہ ہے وجہ یار ہے میری یہ جمہر جی رہا ہوں زہر یندگی کا یہ جمہیں پی رہا ہوں